السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم جينا مع عرض جديد من عروض سكس ستريت الموقع ده موقع مشهور جدا في المملكة العربية السعودية والامارات وباقي الدول العربية بيقدم عروض وخصومات وتخفيضات جدا جميلة جدا جدا جدا تعالوا نشوف ازاي هناخد عرض حلو ومميز وهناخد خصم اضافي عليه باستخدام كوبون الخصم MCQ في ثلاث خطوات بس هندخل على الموقع بعد كده بنختار اي حاجه احنا عايزينها اي حاجه مهما كان عليها خصم وليكن المنتج ده choose ماركت ريبوك التشوز عامل قبل الخصم 519 ريال بعد الخصم اصبح سعره 311 ريال والخصم ده اللي موجود بالفعل على الموقع الالكتروني هنشوف ازاي نقدر ناخد خصم اضافي على الخصم اللي هو موجود هضيف كده المنتج لعربة التسوق وارور ادي المنتج بتاعي 8.311 ريال هنضيف الكوبون بتاعي في الخانة المخصصة لي ادي الكوبون mcq الكوبون مكتوب قدامكم mcq بصوا كده هندوس إنتر أو آت وهنشوف الخصم قدام عينينا حالاً بالفعل زي ما انتوا شايفين تم خصم اتنين وستين ريال سعودي ليصبح سعر المنتج 249 ريال فقط لا غير اكملوا عملية الشراء سواء الدفع اونلاين او الدفع عند الاسلام لو استفدتوا بالفيديو النهاردة متنسوش تعملونا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا ليكم نلقاكم مع كوبون خصم جديد